Близько 750 росіян покращили статистикою штабу за минулу добу. Також на металобрухту доведеться тягнути 8 ворожих бойових броньованих машин. 5 танків, 15 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та стільки ж засобів ППО. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 12 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 197 тисяч 670 окупантів. Російська армія втратила 3745 тисячі танків і 7295 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 3068 тисячі артилерійські системи загарбників. На 559 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 312 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 5 тисяч 996 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2636 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 970 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 393 одиниці. Дані уточнюються.